احنا عارفين بلي الاهلي والزمالك بحلكة كتقول الرجاء والوداد واحد اللاعب سميتو مؤمن زكريا لعب للزمالك ولعب حتى للاهلي سيد ما عليه ما به كان كيلعب مزيان حتى لواحد النهار حس براسو كيعيا في الساع وما يقدرش يكمل لونطريونمو ومالعبش ماتشات مهمين لحقاش كان كيحس بالوجع في المسكل نتاعو حتى واحد النهار خرج للبريزيدون قال لهم بلي كيعاني بواحد المرض اللي سميتو مرض التصلب الجانبي الضموري هذا المرض نادر وكيتصاب به واحد في كل زوج مليون تاع الناس هذا المرض الله يستر ويحفظ كيدير تلف في المخ والنخاع الشوكي والكور كيفقد السيطره على العضلات والنطق وجميع الحواس هاد الحديث نتاع مؤمن زكريا بين التعاطف والروح الرياضيه في الملاعب المصريه اللي كانت عنده احتفاليه خاصه كيديرها كي اللي كيماركي تاع اللعابه كيحتفلوا على نفس الطريقه وحتى محمد صلاح دار هذه اللقطة وهذا الفيديو كان غير نهار السبت الاهلي داو كاس السوبر واحتفلوا اللعابه بطريقته وجابوا مؤمن سكاريه وتهوا احتفل معاهم وشوفوا مسكين كي ولا الاهلي كانت تكلف بنفقة علاج مؤمن بالاضافه يخلصوا في الكونترا كامله اللي دار معاهم وهي خمس سنين شوفوا سبحان الله كان يطير وفرمشت عين شوفوا كي ولا فمره مره الواحد يحمد الله على هذه النعمه نتاع الصحه اللي اعطانا اللي ما لقاهاش وبزاف تاع الناس غافلين عليها ومؤمن نقولوا له الله ربي يشافيه جميع مرضى المسلمين الله <تصفيق> <تصفيق> لا لا لا أحسن من الأول إن شاء الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا ودي الحمد لله الحاجة اللي هتميزني إني أنا هرجع ألعب هنا إن الله بإذن